Živijo in dobrodošli v mojem novem studiju, kjer premjerno danes pripravljamo prav posebno sladico in sicer baskijski cheesecake. Gre za fantastično sladico cheesecake, ki za razliko od New York style cheesecake nima peškotne osnove. Sredica pri Baskiskem cheesecakeu je prav svilena, kremnasta, tako kot en souffle ali pa mousse. In zan je značilno, da ima po vrhu tako malce zažgano, karamelizirano skorico, ki da piko na celotni sledici. Zdaj pa, demo zavihati rokave. Jaz imam kar kratke, <laughs> pa kar začnimo. Kremni ser dodamo v skledo in ga zmehčamo. Osnova za Baskijski cheesecake je kremni ser. Jaz sem uporabil kar Lidlovega, ki se fantastično obnese v tej sladici. Kot dobra alternativa je pa tudi Filadelfija kremni sir, pa brez okusov Dodamo sladkor. Še malce soli. In dobro premešamo. Postopoma vmešamo jajce. Maso dobro premešamo z metlico. Na tej točki bomo v maso za cheesecake dodali 15 gramov moke, to je približno žlica in pol. Če se pa želite izogniti moki, da bi bila ta sledica popolnoma brezglutena, lahko uporabite tudi koruzni škrob, tega dajte malo manj, recimo 10 gramov bi moralo zadostovati. Zdaj pa to dobro premešamo, da ne bo grudic. prilijemo še smetano in dodamo aromo vanilije. Vse dobro premešamo. Tole, kar smo dodali, je pater vanila, maslena vanilija, ki jo prodajajo v Lidlu in je ena izmed mojih najljubših arom, moram reči, imate tako opakiranje več arom, hkrati zelo priporočam. Če pa nimate tega, dajte pa navadno aromo vanilije, ta je Moja pečica se, se gre res hiter. Če pre vas traja malce dle, ljudete vklopiti že na začetku, preden se ljudite maso. Se jo pa na 210 Pripravimo si pekač, premjera 20 do nekje 22 bo tudi v redu, Fino je, da je pekač malce višji, da ima višji rob, tale je 7 cm. Zdaj bomo pa tole obložili z dvema peki papirjama, ki jo bomo lahko navlažili. Dva bomo dodali pa zato, da bomo z robom peki papire prešli malce čez višino našega pekača, zato ker bo ta cheesecake med peko kar pošteno narastel. Peki papir malce namočimo, da ga bomo lažje zložili v pekač. Pekač pokrijemo z dvema peki papirjema in na vrhu pustimo, da papir visiče spikač, pekač približno za 2 cm v višino. Maso sedaj vlijemo v pekač Malce samo še izravnamo gladino in zadevo prestavimo v pečico. Ne se pa preveč sekerati, če niči sravno, zdaj, popolnost tega čistke, kaj je v tem, da je nepopoln. Kot tudi sicer. Pečemo 40 minut brez ventilacije. Na koncu temperaturu dvignemo na 230 stopin celzija. Pekač postavimo malce više v pečici in pečemo še 5 do 10 minut. Odstranimo iz pečice in pustimo, da se ukladi na sobno temperaturo. Nato, to pa čistik postavimo v hladilnik za vsaj 4 ure. Naj vam tekne.